Merkedjünk meg röviden a transformáló eszközökkel. Ehhez szükségünk van egy kijelölésre, amit már az előző filmen megcsináltunk, egy téglalap alakú kijelölés a citrom körül, és a transformáló eszközökre sorban a forgató eszköz, az átméretező eszköz, a nyíró eszköz. Nézzük a nyírás műveletét. A nyírás műveletét két a tengely végezhetjük el a vízszintes és a függőleges tengely mentén attól függően, hogy melyik segédvonalhoz, melyik határolóhoz viszem az egeret attól függően fogok kapni vízszintes, illetve függőleges irányú tengely szerinti nyírást. és most ugyanost lehet látni, hogy most úgy torzítottam el, hogy mindkét irányában nyírtam, illetve eltoltam a citromot. Most két Ctrl-Z megnyomása után visszaállítottam az eredeti állapotba. Nézzük a perspektív hatást. Pers perspektívánál a négy pont mentén lehet tulajdonképpen elcsavarni, egy teljesen kiemelni a síkjából a citromot és egy saját perspektívába áthelyezni a. Merkedjünk meg röviden a transformáló eszközökkel.